רשימת הצעות המחיר זהו חלון אשר מרכז את כל הצעות המחיר שחברה תותקנית הפיקה עבורכם בסטטוסים שונים. את הצעות המחיר אפשר להציג, להדפיס ועכשיו גם לחתום. כדי לחתום על הצעות המחיר עליכם ליות חלק מרשימת אנשי קשר מורשים. כדי ללמוד עוד על אנשי קשר מורשים אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק מתחת הסרטון. בואו נעבור לאזור האישי ונבחר בתפריט רשימת הצעות מחיר. נבחר בהצעת מחיר בסטטוס ממתין לחתימה. נפתח את ההצעה, לאישור וחתימה, נלחץ על האייקון אשר וחתום הצעת מחיר בראש החלון. בואו נבחר את איש הקשר מהרשימה לשליחת קוד אימות ונאשר. קוד האימות יתקבל ב-SMS או במייל אצל איש הקשר. נקליד את הקוד. הצעת המחיר נחתמה ונשלחה. נוכל לראות שסטטוס הצעת המחיר השתנה וממתין לשליחת חשבון עסקה. נכנס בשנית להצאה חתומה. בתחתית ההצעה נוכל לראות את פרטי האישור ואיש הקשר. נסגור את החלון ונהנה מהמודול החדש שרכשנו.